وتحول عافيتك وفجاه نقمتك وجميع سخطك اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك من غلبه الدين وقهر الرجال اللهم بلغنا ما نود وَاجْعَلْ لَنَا دَعْوَةً لَا تُرَدْ وَهَبَ لَنَا رِزْقًا لَا يُعَدْ وَافْتَحْ لَنَا بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ لَا يُسَدْ اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب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 وأنت الجواد فلا تبخل وأنت العزيز فلا تذل وأنت المنيع فلا ترام وأنت المجير فلا تضام وأنت على كل شيء قدير اللهم آت نفسي تقواها وَزَكِّهَا يَا قَيْرَ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللهم إني أسألك مسألة البائس الفقير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 اللهم ارزقنا قلوباً تتجلى بخشيتك ونعماً تدوم بفضلك وأرواحاً تهوى طاعتك ولساناً لا يمل من ذكرك اللهم في يوم الجمعة أروي أمانينا بماء جودك وكرمك وحقق لنا الأحلام المعلقة واجعلها جمعة خير وعطاء تزهر بنا أيامنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تجعل لكل من يمر بضيق فرجا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 وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت به فاقته وانزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم اني اسالك يا خارج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطرين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 ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية ومن كل مرض شفاء ومن كل دين قضاء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 وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إن هذا يوم الجمعة فافتحوا علينا بضاعتك